Leif är en 56-årig man som har bott i Täby i 25 år och jag är gift. Jag har tre barn. Jag har varit ordförande i kommunstyrelsen i Täby i 12 år och om ungefär 10 dagar så ska jag sluta med det och göra någonting annat. Det har varit kul. Det har varit en utvecklingsfas. Jag har jobbat med kommunalpolitik så pass mycket i Stockholm så det är en utmaning att själv få Eh, ta yttersta ansvaret då i en kommun som motsvarar kanske en stadsdel i Stockholm. Man får eget ansvar. Det var, att, det, var ju, ja, det var en utmaning som, man gärna, som jag gärna ville ta. Eh, att man får, för, får förverkliga de idéer man har. Från en stor ogästvänlig parkeringsplats med bensinmark till ett, eh, en stadskärna. Det är ju någonting som verkligen har hänt under min tid och det är också väldigt stolt över. Det är viktigt att få någonting färdigställt faktiskt och känna att man har, det är från ax till limpa. Och det har verkligen varit så med det här på centrumutvecklingen. Jag fick det försenat skatten. Årets skattesänkare 2008 tror jag. Det var rosa tydligen innan man den med guld då. Men det var, det var ju bra. Jag tycker det är bra när MUF driver på. Liksom, att Det är viktigt att sänka skatterna och se till att öka friheten för individen. Det är väl ganska mycket egentligen som man vill skicka med. Men det är klart att en sak jag lärde mig av min mentor och chef Carl Cederskjöld som var ordförande i kommunstyrelsen i Stockholm under två perioder. Det var ju att när det kom in ärenden på skrivbordet och det var bråttom och hette det och sådär så tänkte man ändå att äh, men jag ligger på det och funderar lite och sådär. Erfarenheten är ju faktiskt att det är ganska många saker som löser upp sig själv utan några, att man behöver ta några beslut. Det tycker jag man ska fundera på. Man behöver inte ha så himla brottom alltid utan man kan fundera lite och, och så löser sig sakerna till det allra bästa. Vad händer med det? när det slutar? Det, jag tror inte det händer så mycket alls faktiskt. Jag tror att det allting rullar på. <laughs> eh, det är så det är faktiskt. Eh, dessutom är det så att de här personerna som tar över efter mig eller den personen tar över mig och hela, det, hela den gruppen som eh, kommer att hjälpa till med det, den är ju mycket erfaren. Vi har ju ett fantastiskt bra underlag för politisk utveckling i det åsendet i det Ja, jag har ungefär 10-12 år kvar i yrkeslivet och jag måste fundera på att jag ska de sista 10-12 åren. Jag tror att det är bra att man byter år då, då, men det har varit fantastiskt roligt.